Dropbox. Το Dropbox είναι μια εφαρμογή cloud ή αλλιώς μια διαδικτυακή υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων που επιτρέπει την αποθήκευση, τον συγχρονισμό και την κοινή χρήση αρχείων μεταξύ διαφορετικών συσκευών που έχουμε επιλέξει να συνδέσουμε στο λογαριασμό μας. Για να ανεβάσουμε ένα αρχείο επιλέγουμε το στρογγυλό μπλε εικονίδιο στο δεξί μέρος της οθόνης. Οπότε και μας εμφανίζονται οι επιλογές για προσθήκη νέου φακέλου νέου αρχείου, ανέβασμα αρχείων και χρήση της κάμερας της συσκευή μας για αυτόματη αποθήκευση των φωτογραφιών και των βίντεο στο Dropbox. Αν επιλέξουμε την πρώτη επιλογή, θα πρέπει να δώσουμε ένα όνομα στο νέο φάκελο και να πατήσουμε το πλήκτρο Create. Μετά από μικρή αναμονή, μεταφερόμαστε στο νέο μας φάκελο. Αν επιλέξουμε τη δεύτερη επιλογή, θα μεταφερθούμε αυτόματα στο εσωτερικό του νέου αρχείου κειμένου όπου και μπορούμε άμεσα να γράψουμε το κείμενό μας με χρήση του πληκτρολογίου. Όταν τελειώσουμε την πληκτρολόγηση, θα πρέπει να επιλέξουμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας από το κουμπί που βρίσκεται επάνω δεξιά και να πατήσουμε Save File. Αν επιλέξουμε την τρίτη επιλογή, καλούμαστε να καθορίσουμε αν θέλουμε να ανεβάσουμε τις φωτογραφίες και βίντεο ή άλλου τύπου αρχεία οπότε και μεταφερόμαστε μετά την επιλογή μας, είτε στην καλερί της συσκευής μας, είτε στον File Manager αυτής. Αν τέλος επιλέξουμε την τέταρτη επιλογή, οι λήψη της κάμερας θα μεταφερθούν αυτόματα στο Dropbox. Τέλος, για να σβήσουμε ένα αρχείο ή φάκελο, επιλέγουμε από τα δεξιά της οθόνης στο κάτω βελάκι, οπότε και μα παρουσιάζεται ένα νέο μενού στο κάτω μέρος του οποίου βρίσκεται η επιλογή Delete. Αφού επιβεβαιώσουμε τη διαγραφή επιλέγοντας το πλήκτρο Delete, αυτό διαγράφεται από τον προσωπικό μας χώρο στο Dropbox.